Beskrajno prostranstvo. Sačin jednog milijardi galaksija s neograničenim istraživačkim potencijalom. U jednoj takvoj galaksiji, međunarodni znanstvenički tim otkrio je jedan poseban zvijezdani sustav. O planetima, znanstvenicima je za oko zapao maleni satelit. Dajnim <gledajno> istraživanjima otkrili su kako se zapravo ne radi o satelitu, već o vrlo posebnom planetu. etu u A05 istraživači su otkrili ona znači me su tragali godinama po svežim krajsku su živo otkrile su bogatu vegetaciju planeta. No uskoro su otpili kako se sporu prije i s neolika fauna. No, ono što je najviše iznenadilo, bio je susret sa lokalnom populacijom, klemenom Fifi Lačuko za tip nezadavke ne sakupljaju plodove, a mužjaci su zanuženi za lopu. Hajdemo pogledati kako će se hrabni mužjaci znači u svojoj zanači. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Iž mi hudači poketća el. Hvala. <laughs> Umeđu vremenu u selu podľavica predvúdi obred molitve. Religia je temelj kultúre vremena Fifila Chikuguesa. nakazna čudovišta. Oni za uzrad pijaju poglavara plemena. No, osim u duhovnosti, pleme Fifila Džukogesa se ističe i u tjelesnosti. Oni njeguju onu staru, u zdravom tijelu, zdrav duh. Sada možemo svjedočiti dvojicu mužjaka u njihovoj rekreaciji. Bila čuvogesa, neretko mora uzimati stvari svoje ruke. možjaci ustraju u svojoj misiji. Вау! Чуко! Gesa! Gesa! Ah! Fifi, ju, ho. Ho. Fifi, fifi, fifi. Po međuvremenu drugom kraj šume ženke se ukrile. kako sa gubljenjem vodova može biti izrazito opasno. Zdoba nataliteta i mortaliteta u plemenu fifila Čukogesa je jednaka. Ovo je savršena prilika da svijedlačimo simbiozi koja vlada između lokalne vegetacije i lokalne populacije. Sous-titrage <laughs> Thank <laughs> you. čas novog života, pleme se sprema blagovati današnju lovinu. <laughs> tri fila Čukogesa, sa malene planete u A05. A mi ćemo i draglje tragati Semirskim prostranstvima, sa novim civilizacijama, u nekim dalekim galaksijama. Mateja Bublić. tekst čitav Nikola Radoš. Glasku napravili glasbeno sposobni. Majston tehnike Domagoj Ivanković. Animirali. Bojan barn. Karol Bernik. Filip Sever, Ivan Simon, Domakoj Ivanković, Nikola Radoš i Dorijan Krtačnik. Produkcija Azwik 2018 strength <laughs> <laughs>